بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم بفیلوں کے پایہ بنائیں گے بڑے کے پائے ڈالا ہے سارے مسالے ہم بہت اچھی طرح سے پھولیں گے پھینٹ کے رکھا تھا مسالے ہمارے لازمی بنتے ہیں جہاں پائے کھائے جاتے ہیں گرم ہمش کے پائے تھوڑی سی کثر ہے تو آپ اس کو زیادہ لگا دیں پائے ہمارے بالکل گل چکے ہیں تو اس کے لیے میں نے پندرہ منٹ کے لیے لگائے تھے اس کو اور ہمارا یہ دیکھیں بہت زیادہ پتلی بھی بنا ہے نہ بہت زیادہ گاڑے ہیں بس اتنے زبردست سے ہمارے پائے بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کو آپ کھائیں نان کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ ملتے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ چیک اللہ حافظ